Det här är den andra delen av min trendspaning när det gäller cybersäkerhet inför året 2020. Och den här trendspaningen har att göra med två närbesläktade saker. Och den ena heter Assume Breach och den andra heter Zero Trust Network. Circle Trust Network är, har egentligen att göra med hur vi bygger vår IT-arkitektur. Vår IT det vill säga att istället för att vi litar på en enskild dator eller komponent i nätverket, så tycker jag att vi ska titta på hela kedjan. Det vill säga att vi tittar allt från användaren, hur användaren är användaren inloggad, vilka säkerhetskomponenter finns det installerade på användarens dator ansluter användaren via ett VPN exempelvis. Alla de här små detaljerna ska då sammanläggas och avgöra exempelvis till vad du bör få åtkomst till. Och det som jag pratade om andra då, den andra biten här, Assume Breach. Det vill säga att vi får förutsäga att angriparen finns i våra nätverk och har tillgång till data. Men vi måste se till att övervaka åtkomsten till den här datan. Och att göra det svårt för angriparen att exfiltrera data. Få ut data ur våra nätverk och läsa data. Och det var allt för den gången.